В рамках авіаційного компоненту військові відпрацювали легенду навчань. За основу сценарію взяли події у Криму. За задумом ворог має намір захопити острів Зміїни, тендру, Бесарабію. У нас є те, що, ймовірно, в нас противник буде застосовувати на острові Зміїни, тендрі і в Бесарабському напрямку. Очікуємо висадку як повітряного десанту, також морського десанту. По цьому легенді будемо відпрацьовувати всі сили, які будуть ну, нас застосовуватися». В цьому етапі взяли участь військовослужбовці зі Сполученого королівства Великої Британії, США та України. Відпрацьовували спільні дії – евакуацію поранених, десантування з парашутом, польоти. Заділи близько 30 гвинтокрилів та літаків. Це вертольоти Мі-14. У складі пари виконують політ, імітуючи пошуки стежні підводного човна противника. Вітер помірний та сприятливий для десантування. Військовослужбовці відпрацювали стрибки з парашутом з легкого багатоцінного літака Ан-2. Перше навчання беруть участь винищувачі королівських військово-морських сил Британії. Виконують політ на малій висоті. The, uh, the Я спостерігав uh, за польотами uh, uh, літальних апаратів військових сил, повітряних сил, uh, путних військ uh, Збройних сил України, а також uh, uh, uh, британської сторони. І можу сказати, що ці всі польоти, вони різнопланові, uh, задійні як різноманітні uh, види. Uh, види Збройних сил України, а також, наприклад, польоти на спрямованості пошуково-рятувальної, чи бомбардування, чи таке інше. Тому все було чудово. В міжнародних навчаннях національну авіацію представляють військово-морські та повітряні сили, сухопутні війська Збройних сил України та прикордонники. Основна мета – це забезпечення безпеки заради миру. На авіацію покладається це пошкорятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента – це перевезення Особового складу десантування як парашутним та безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Перше бере участь у навчаннях командир вертольоту 10-ї бригади морської авіації Віктор Кобринський. Говорить, мовних бар'єрів за кордонами колегами не відчував, здобув новий досвід. Технічно, теоретично, трошки ознайомився з повітряними суднами інших країн. Це деякий досвід, і надалі будемо знати, у чому брати у них досвід та покращувати свої знання. Загалом робота одна і та сама у нас, просто специфіка різних країн трошки інша, тому ми просто обмінюємося досвідом». Україна бере участь у Сібризі близько 20 років. Олексій Доскатуй, представник навчань від України, розповів, чим цьогорічні навчання відрізняються від минулих. В цьому році ми зібрали найпотужніші кількість персоналу, приблизно 5 тисяч осіб, найбільшу кількість літакних апаратів. В цьому році є особливість, що ми використовуємо дуже активні безпілотні авіаційні комплекси, тому що це вперше в історії Сібріза ми отримали ці можливості і плануємо використовувати їх в майбутньому. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв